Хотілося б попитати взагалі зараз про туристичну сферу. Вона, звичайно, просіла. Спочатку її дуже сильно підкосив коронавірус, тепер війна. Але все ж таки, як вона зараз і чи можливо оцей оксамитовий сезон, який потихеньку розпочинається, трошки збалансує витрати бізнесу порівняно з початком літа? звичайно туристична сфера як і багато інших на початку ну я б сказала суттєво постраждала так і люди не могли собі ні внутрішньо не ні фізично ніяк дозволити якийсь відпочинок але починаючи з кінця квітня ми почали отримувати запити такі от знаєте досить обережні тому що люди виснажилися вже коли хоч всі зрозуміли що на жаль війна буде не швидкою а на довгий період, людям просто потрібен був такий, знаєте, ковточок повітря, якось набратися енергії, сил тому що багато людей продовжують допомагати, продовжують працювати і було літо, так, багато хто з діток хто залишився вдома Діти, батьки хотіли теж все ж таки дітям дати шматочок літа, такого повноцінного як вони звикли з ними відпочивати на морі, тому літо і відпочинок влітку був і продовжується так на оксамитовий сезон які взагалі можливі зараз варіанти так якщо ви про це запитували це можливо ви переформатували трошки да формат коли ми так звикли легко е сісти на літак і полетіти на відпочинок то зараз все ж таки це шлях трошки довший ну так не трошки набагато довший тому що якщо їхати автобусом е це більше більше доби зазвичай це там 36 годин десь отако от, да і з дітьми це десь трошки важко але люди налаштовуються якщо ти хочеш все ж таки на відпочинок так то їдуть на автобусі хоча якщо казати і в мирний час теж були автобусні тури і частина людей їх обирала по обирають інші варіанти що можуть бути виліти у нас з сусідніх країн це такі як Молдова з Кишинева, а також з Польщі різні аеропорти вже підбираємо де кращі ціни де зручніше людям дістатися ну і інший варіант є звичайно для тих людей які знаходяться українці за кордоном то там ми можемо запропонувати теж різні варіанти це виліт ну а... Різних... а вибачте да. ні ні все, все чудово я хотів запитати а от варіант наприклад якщо ну з України люди виїжджають наприклад доїжджають там потягом до Польщі чи там автобусом умовно в Кишинев е, в столицю Молдови і звідти вилітають от е, Зростає через, ну, тобто я маю на увазі, умовно звертаються вони в туристичну агенцію, от такі переїзди це все теж забезпечує агенція, чи е, там все починається з літака, а до літака добирайтеся як хочете? Е, є різні варіанти, залежить від того, який переліт, як зручно людям. Тому що, якщо, наприклад, це їдуть жінки, е, е, які е, мають власне авто, і вони хочуть добиратися на власному авто, то, звичайно, допомога туристичної агенції в такому випадку не потрібна. Якщо все ж таки хочуть, наприклад, доїхати до Польщі на потязі, так, ми їм під, підсказуємо, які можуть бути варіанти. Або є ще третій варіант, це є е, е, е, е, трансфери, які організовуються. Якщо вони підходять під ці виліти, ми теж це можемо запропонувати uh -huh. ну, плюси ще є просто рейсові автобуси де також просто вже підбираємо да що буде зручніше і обов'язково хочу то також наголосити щоб дуже враховували е, запасний е, додатковий час е, на на проходження кордонів тому що це все ж таки не залежить не від туристичної агенції не від автобусу і коли планується оцей доїзд самостійно то треба набрати ну, досить гарний запас по часу тому що е, не в нашій агенції але я знаю бо чула що були такі ситуація ситуації, коли люди просто не встигали на свій літак, наприклад, з Кишинева, так? Uh -huh. І таке може бути враховуйте ситуацію на кордоні. Ну і я хотіла ще сказати, ну і звичайно, у нас є тури по Україні, у нас є Ми... тури про, про Україну ще зараз поговоримо. Хочу просто зрозуміти, от, як бути з закордонним відпочинком, особливо так. морським, бо зараз, ну, і куди, до речі, поїхати, це теж важливий момент. Я до того, що порівняно з минулим, наприклад, серпнем, серпень 21-го, в нас зараз серпень 22-го, наскільки зросли е, зараз видатки на такі поїздки, умовно, візьмемо там якесь морське озбережжя, там не ту ж Туреччину, а щось таке ну куди коли наші їздили там 10 днів стандартний відпочинок родина скільки зараз це буде коштувати Я б зразу зорієнтувала на те що треба орієнтуватись на ціни які люди раніше платили в такий самий сезон літаком то зараз ці ціни будуть на автобусі і чому Я скажу зразу що іноді люди не розуміють як це на автобусі в нас взагалі війна чому такі ціни на тури які вони є так тому що вони дійсно різні це може бути і бюджетний варіант і це може бути гарний готель 5 зірок це будуть зовсім різні ціни тому що все ж таки в нас виріс курс долара і євро так це е, е, зважається на ціну яка є і плюс треба враховувати те що в Європі вони цей рік у них бум відпочинку тобто коли ми минулого року от у нас був бум туристичний після ковідний коли угу. люди всі настільки заморилися якби і от хотіли все ж таки хто не відпочив попередній рік вони багато хто поїхали минулого року то в Європі у них на цей рік припав е, бум відпочинку і тому е, досить часто ми ще навіть е, е, з європейськими напрямками в цей сезон е, стикаємося з тим що є непідтвердження готелів. воно зараз сприймається ще болісніше. Тому як це? Ми зібралися. Так? Зараз це для нас важко морально, важко фінансово. Іноді так? З, взагалі зібрали весь той формат доїзду, до льоту. І ще й не підтвердили готель. Тому що Європа і весь світ відпочиває, Це зараз самий сезон. Тому хто якась є можливість відпочивати трошки пізніше на оксамитовий сезон, то це трошки да, буде вже легше по цінам і по, і по загрузці готелів. Ну, щоб зорієнтуватися, я насправді виписала цілий список, щоб так сказати по цінам, які напрямки взагалі зараз актуальні, це якщо ми говоримо про такі європейські а, люблять українці Італію от можна доїхати на автобусі є прямі виїзди ось по цінам якщо на людину це від мінімальних це буде ціни від 16 тисяч гривень це бюджетний варіант, три зірочки от але в принципі так якщо хочеться то це може бути доступно якщо хочеться якийсь там да відпочинок уже не в рівні а в іншому більш дорожчому курорті більш кращому готелі більше харчування буде вища ціна mm -hmm. якщо буде Греція а Греція приблизно такий самий у нас може бюджет бути там від 15 тисяч гривень від 17 тисяч гривень якщо це вже буде з перельотом то це вже буде ціни від 30 тисяч гривень Олено хотів запитати з приводу України внутрішній туризм зараз нас трошечки оживився які найпопулярніші місця міста регіони і тут важливо ще момент знаєте пропрацювати можливо якісь північні частини певних регіонів які знаходяться на Західній в контексті того що бачите лякають нас ще й білоруси якимись там навчаннями якимись погрозами що вони можуть кудись там наступати Ну насправді нашим українцям завжди наша Україна була доступна знаєте сіли на авто у кого є там чи на потяг і доїхали так і собі організували якийсь там відпочинок от але е, для е, якщо це хочеться якийсь такий більш екскурсійний маршрут цікавий що самому не завжди знаєш е, куди поїхати чи є да який це буде варіант е, щоб просто не просто подивитися далі якусь історію послухати про це місце то це можуть бути екскурсійний відпочинок і чи можуть просто от, звертатися так на відпочинку в Карпатах вот подихати свіжим повітрям да от набратися сили природи от і може бути такий ще варіант а, і на останок питання коротке і від вас коротка відповідь буквально от напрямки така країна така країна така де їх немає де можна не зустріти москалів нашим людям? Є е, в Туреччині конкретні готелі, які не приймають їх небагато. Вони можуть бути не самі мінімальні по ціні, але вони є. Ну, а взагалі, як би, да, якщо ми говоримо про європейські напрямки, їх завжди там було менше. Менше в круїзах, і, до речі, у круїзи теж бронюються. Ось. Тому такого, прямо сказати, що зовсім ви не зустрінете, не можна, тому що... Ну, зовсім е... ясно, що ні, але да. ну, так не так а... масово. Не, не так масово це будуть, це будуть в Італії, це будуть в Чорногорії, це будуть в тій ж Греції. Але правда, вони все рівно будуть відпочивають так кругом, як і всі. Але знаєте, зараз ведуть себе, я б сказала так, потихше на відпочинку зазвичай. І... Ще пак. Ще пак вони себе б гучно вели б на відпочинку. Ага, ми такого їм не дозволимо. Олена, дякую вам, дякую, що знайшли час.